azmin subliniere de cererele pe FAI vorbete despre relațiile lui Iale lui Rare Bogdan cu George Maior și Florian Coldea. Nu m-am văzut la SRI. Nu am fost niciodată la SRI, se me vede cu Maior. Cu Coldear, am avut o singură întâlnire, a spus consultantul politic Cosmingu subliniere, la Realitatea TV. Acesta a comentat declarațiile lui Sebastian Ghic despre apropiat și subliniere filor SRI. Sebastian Ghic a spus recent că Dan Voiculescu era un apropiat al subliniere filor SRI. George Maior subliniere-i Florian Coldea, subliniere-i acelea subliniere-i Locacii Mergeau, Cosminu subliniere, rare subliniere Bogdan, subliniere-i Gigi Becalinu. Ce spune-i este parțial corect, legat de aceste lucruri. Sigur ce el exagerează. Eu l-am văzut pe Dan Voiculescu, ce nu a negat faptul ce s-ar fi întâlnit cu George Maior, a negat doar faptul ce s-a întâlnit cu Coldea. Asta a fost o lovitură destul de serioasă a Antena 3. Am văzut chiar momentul în care lui Serac, lui Gudeau i-au cezut ochelari de pe nas subliniere i-a cezut sub. Fata, iar Cristoiu era în pur ce nu era în programa subliniere ceva. Legat de rare subliniere Bogdan, sigur pe mandatele lui Maior subliniere Coldea nu a fost pe acolo, iar de Gigi Becali chiar nu subliniere fiu. a spus într-o conferință de presă ce nu a fost sublimieră probabil ce nu a fost legat de mine. Eu îl cunosc pe George Maior din 2001, de când eram secretar general la PSD Sublimieră, el era secretar de stat la Ministerul Apărării. Am avut o relație foarte bună cu George Maior, chiar l-am recomandat paretănerilor noștri. subliniere tri-americani care erau puțin împurcaci. aveam la atrare pe Mircea pas subliniere cu subliniere, el beneficia de relații cu fostul KGB, sublinierei atunci pe relațiile pe care eu le aveam în Sua, fiind fost bursier al Sua, mai discutam cu americanii. Îl am recomandat pe George Major ca să fie cel care negociază parteneriatul NATO sub în felul acesta s-a acestuă o relație. Dar, pe timpul mandatelor lui Major, n-am fost niciodată la sereni să se mă întâlnesc cu Major pentru simplul motiv ce era foarte fricos. Îi era fric de ce ar zice besescuda care afla ce bea o cafea cu mine. În rest, nu me feresc să spun ce am ceutat să vorbesc cu subliniere FIA ai serviciilor de informații în calitatea mea de jurnalist, de geopolitician, pentru ca să înțeleg mai bine lucrurile sau pentru ca să pot să fiu de folos pentru alte strategii unde cepetam întrebri. Vorbesc ca sublinierea relaxat pentru ce nu am angajamente, nu sunt oficer acoperit, nu voi fi, nu am fost niciodată, a spus Cosminu subliniere. Consultantul politic mai precizează ce a avut o singură întâlnire cu Florian Coldea. Legat de Coldea, aici bicare dreptate. Nu vreau să-l contrazic. M-am întâlnit o singur dat cu Coldea, cred ce prin 2011, la un sedin al SRI, la inițiativa sa. În In 2010, eu condusem campania parte din campania din Republica Moldova unde a fost implicat sublinierei Florian Coldea sublinierei Vasile Dâncu sublinierea sublinierei Sebastian Dic. Era un trio care a avut o strategie proast sublinierei care susțineau ce fostul premier Filat, care acum în pu subliniere cerie. Poate se fac majoritate, iar pe strategia lor comunii subliniere tic subliniere tigau. Eu am avut altă strategie care s-a dovedit că subliniere tic toare subliniere în care am reu subliniere ai tine, în final să îi punem pe comunii subliniere tii în opoziție. Am făcut-o atrăgând doi oameni care sunt profesioni sublinierătii, ti. Dan lângă Doru Petruz care conduce-i Masul la sublinieră-i nu. de-a ne întâlni în acel moment al lui Coldea era să discutem despre Moldova la o perioadă după ce eu reu sublinieră sem strategia cât sublinieră-i am discutat mai multe. A fost o singură dată. Deci cu mai oricodată, cu col dat, a declarat cu subliniere.